ألا رقيب بغيت يتقدى الحولي؟ ها؟ بغيت يتقدى الرقيب يا حولي. ها؟ سير سير الله سير سير سير سير سير ترجع المطاوية سير سير سير سير سير محمد. سير صغير. سير صغير. صغير. سنا الحليب رباعي هذا هاكي صولي وعطي خير رقيب يلا اعطي الثمن قول قول قول الرقيب <تصفيق> بالصورة اقول. بالصورة وبالصوت. وخمسين في يا <أه )Yeah. وخمسين اغفلتك ايه هادي كنت راح الله اربعة وثلاثة حوليه زينة هذا ما باش يعيده صار الحمد لله ما باش الله لا حوليه زينة مش هاركت فيهم فيهمس بعت، بعت بقى الله, الله. يو هذي هل يقال له هل يقال له تلين يقال له بقى يقال له هل يقال له هل مرحبا هلا والله هلا والله هلا والله هلا والله هلا والله اخويا والله والله الأعزاء والله لكم. والله هلا الاعزاء الاعزاء هم مزوين لهم هذا سيدي اخر ثمن ديالهم 16000 ريال اوليات لقد قياس 16000 ريال اللي عجباتو شي حاجه هنا فيهم ها آه. شي هاد الكبار هذو جاوا معايا كلهم هادو كله 16000 ريال الوحده خويا هو هو هو هو ديالك هو حاطة هو زيان هو هو هو تبارك الله <تصفيق> هو هو كم هو فيهم هو هو هو زيان هو هو هو هو هو هو هو البادية مع البادية هو هو هو هو هو هو كلاهما سيانس لن تتركوا لن تتركوا لن تتركوا لن ثلاثين؟ لن ثلاثين؟ لن تتركوا لن تتركوا لن تتركوا لن تتركوا مزيان تتركوا لن تتركوا لن تتركوا لن هاك خرفان هاكاك آه، تصور لي امارة أما الناس هادو ي... سا... أنا وياهم سالات وقتنا، مزيانة بصحتك، هاي هذا الخير، يلاه هبطي يلا طي، باقي الله باقي هبطي. هبطي. هبطي. هبطي. هبطي. على الله باقي الله باقي الله باقي الله الله الله عادتني عادتني بغينا عندك ولكن ما عندنا فلوس مدون نكذبوا <تصفيق> <دم كتبوليك. تصفيق> <تصفيق> <لاو> عليك عادتني عادتني الا بغيتي نضمن لا و لا راك الله الله يحفظك بارك الله فيك الله يحفظك لا الله يحفظك الله يبارك فيك الله يكبر لا لا نضحك معاك كاملين ما واش عطاوك انت؟ قول <تصفيق> الواقع الله قول الواقع الله قول الواقع الله ما تقولش <تصفيق> لك داكشي اللي كاين لا لا زينين تبارك الله ثنايا ثنايا ثنايا بجوج بجوج بجوج بجوج راه باقي السوق عامر اليوم باقي السوق <تصفيق> عامر باقي السوق عامر المدد يشوف القصه انا يعني الخير باقي هنايا الحاج المختار صاحبنا الاول هذا ما نفرطوا فيه هذا والله مسكين هو صور صور والله اه شوف هذا خضر اه سي مختار عمر <وخا> السوق ما يغبرنا لك لا لا الله الحوليه الحوليه 800 والماعز 800 مازال ودي مهم ما واه خلاص ساني مشي يمشي لا قياسو انا كلمه السوق الناس دينك مشيتي لينا فين مشيتي دابا فين انا اللي مشيت انت ما مشيتي واه مشيتي احمد تبارك الله السوق سيدي تبارك الله كاين 28 كاين 30 كاين 34 كلها لا يعيد لا اللي عنده الفلوس كثيره ولا اللي عنده قليله الحمد لله الله يبارك عندك السوق نعم سيدي تعال تعال هابط السوق شويه اليوم لا هابط 10000 الاور 10000 الاور لا 500 درهم والمليح انت شو شحال هذا 70 70 ألف ريال كاينه 30 كاينه 38 كاينه 40 كاينه 27 الحمد لله اللهم لك الحمد نفضلوا الكلمه لهذ الرقم بسم الله شي كلمه الله يجازيك شي كلمه على السوق على السوق السوق راه مزيان تبارك الله خير موجود حولي كاينه الخروف كاين الحوليه كاين كل كاين الحمد تمن تمان. سيدي راه هاد النهار مناسب شويه يا يعني شويه السوق شويه طار عليا. ناقصة اليوم في السوق. ناقصة سيدي طيحة 3000 درهم 4000. الاف طيحة. الاف في في الغل اي موجود تبارك الله راه كل شيء غادي يعيد محمد كل شيء يعيد تبارك الله. موجود والله غادي نعيد مول 20 عام الحمد لله كل شعير الخير الحمد لله كل أه كل الحمد لله الناس الوقت أه الحمد لله كان عنده ما فين الحمد لله ما ان شاء الله شاء الله اه ما خرجت غير انا باقي عندي 15000 كاين الغنم موجود الحمد لله كاين الحولي كاين الحوليه كاين المعزه كاين كل وخلي لينا النمره سير سير سير سير سير سير سير نعم راه مكتوبة في الباب ديال الحوش مرحبا بك كاين الجمال كاين الأبقار كاين كلشي كلشي كاين الحمد لله السمارة تبارك الله الخير في موجود فيها موجود يعني. تبارك الله اللحم من 800 ريال حتى 1600 اللهم لك الحمد الحمد لله كلشي موجود هاك كلمة لهذا الرجل أيه سيدي الحمد لله الخير موجود قلت كاين الخروف 44 كاين 50 كاين 34 كاين 33 32 خير الحمد لله موجود هذا هو 32 هذا هو هذا 32 هذا تباع أيه، ب 32 ايه، هاد الخروفات هاد وحده عاطينا 15 هنا هي هادي عاطينا 15 هادي تباعت ب 22 هاهي شتيها؟ بارك الله فيك هادي 22 هادي عاطينا 18 شتيها؟ بارك الله فيك هذاك الخروف اللي شتي راه عاطي لمولاه 34 والحمد لله الخير موجود ما خير موجود الحمد لله كلشي كاين كاين المعزه كاين النعجه كاين الخروف كاين الخروفه كاين جدي كلشي كاين مر 40 يعيد مر 50 يعيد مر 20 يعيد مر 16 يعيد كل شيء كاين الحمد لله <تصفيق> خير موجود خير موجود الحمد لله حمدنا الله وشكرنا الحمد لله بارك الله على وليدات السمار الله يعاونهم الله يسهل عليهم من طنجة للقويرا بارك الله كل شيء كاين الحمد لله يقول لك التمنه ولا التمره اليوم طايحه 100 درهم 3000 4000 لا طايح اليوم السوق دار شويه اليوم كنا الخروف 30 كاينه 28 كاينه 27 داكشي اللي على وجهها على, على قياس الله يجازيك ديالك فور اييه ديال آه من من 18 الفوق 21 اه 20. عشر. <تصفيق> <أمني بقربش زيزي. تصفيق> هذا <تصفيق> جديد جديد الكبير عطانا 31 هذا واحد هذا هذاك الكبير غاتني باقي صغير غاتني ثني كاين الجديان جدين صغار كاين من, من 18 14 15 هذا هذا عطاونا 28 عم 28 الماعز كاين الشرف وكاين سنا الحليب هذ خروفه وحده راه هي دي ديال الصحراء هذيك دي خروفه ديال الصحراء باقى خير مولانا ونطلبوا ونطلبوا من مولانا تصب الشتا وصافي الله يرحمنا وين الرحمه الله يرحمنا وين الرحمه وزه آه.